ورجعنا لكم بحلقه جديده حلقه اليوم ان شاء الله بتكون حلقه مكس بلس وان شاء الله حلقه اليوم بنتكلم عن اربعه مواضيع الموضوع الاول من عالم حلقه اليوم صحوه متاخره من صانع ملبور والموضوع الثاني سمك يحترق تحت الماء والموضوع الثالث غلط كارثي في شاب اردني والموضوع الرابع تالق جديد من مصعب المالكي هذه المواضيع الاربعه بنتكلم عنها حلقه اليوم بعد ال شركه ماجبارو اشهر تبقى او متعارف عندنا باسم الدخان تاني عن حذف شعارها بعلب الدخان وبتبدلها بشجار الكترونيه صراحه بالنسبه لي انا شفت هذا الخبر يعني قلت في الاول في الاخير انتو ما سويتوا شيء لانه لسه الضرر موجود بالشخص اللي يدخن لانه هو بيشيل العلب وبيبدلها بشجار الكترونيه يعني الضرر لسه موجود ففي الاول في الاخير ما كانوا سويتوا شيء الموضوع الثاني معانا يعني حلقه اليوم غريب مره بالنسبه لي كيف سمك احترق تحت الماء انتشر مقطع لمنظمه ريفر كيبر البيئيه لاحتراق سمك السلمون في المحيط الهادئ طبعاً سبب الاحتراق إنه درجة الحرارة وصلت لي 70 فهرنهايت هذا هو السبب. الموضوع الثالث معانا في اليوم يحزني لانه تسبب مشاكل جسدية وصعوبة في النطق لهذا الشخص بسبب اختلاف الجرعة فتسبب مشاكل لهذا الشخص اللي هي صعوبة في النطق وصعوبة في الحركة بس هذا الشي يعتبر خطر كارثي يمكن يغير حياته للأسوأ فالله يكون في عونه الموضوع الرابع والاخير معنا حلقة اليوم متعلق بمصعب الملك واغنية طاق طاقية نزلت قبل ثلاثة ايام ودخلت للترند، دخلت للترند لانه الناس حبوها وانا اشوف انه مصعب الملك سوى شيء جيد، اخذ اغنية طاق و أغير بعض الكلمات ونزلها في قناة لحظة، هذا المكس اللي سواه هو اللي خلى الاغنية جبارة صراحة، وايضا التصوير والمونتاج وايضا الاخراج بشكل عام، هذه الاشياء كلها جبارة صراحة وخلت الاغنية جيدة، هذا الشيء اللي انا اشوفه صراحة وكذا يكون خلصنا الحلقة وتكلمت عن هذه المواضيع على الاربعان. أتمنى أن هذه المواضيع عجبتكم ونالت على الضوء لا تنسون اللايك والشير والاشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام